كل شعوب الأرض بتهتف تعال ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفض بالخشوع كل شعوب الأرض تعال تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفض بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله أنت الملك فيها أنت الرب وأنت الله العالم وصلو دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله شايفينك شاي وانت بتمشي يا رب سلطانك واسطينا وبتعلن ملكك هاليلويا يا منور اراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب الله <تصفيق> ماشي وياك رفعنا رايات, رايات. رايات وعود غاليه سمينا بالدم الغالي شوفايات لا صليبك يا فينا ماشي وياك رفعنا رايات وعود غاليه سمينا بالدم الغالي شوفايات لا صليبك يا فينا عايشين لمسين وبكل يقين تعالى نروحك فينا بيصير بيدين او بيك يا بعين فكدي من حوالينا عايشين لمسين وبكل يقين تعالى نروحك Yeah, I'm not long.